لا تستسلم هلأ اللحظات السيئة رح تروح باستسلامك رح تخسر كل شيء حتى سعادتك بل هالقرار تخليك مكمل بعرف الطريق صعب وبيحتاج منك طاقة يمكن تتخطى قدرتك وعم تنجبر أوقات تضحى بقشة تانية مهمة بحياتك بس لا تنسى أنه اللي رح تحصل عليه لما توصل وتنجح بيستحق منك كل التعب والعذاب اللي عشته ويمكن أكتر تحكم بحياتك وعيشها صح